لاحة اطيافة تبشير من كل اتجاه لاحة اطيافة تبشير قد ما هي تريد تربعت مثل بدر في سماء والجميع اليوم بانجازه الغلي يشيد والجميع اليوم بانجازها الغلي يشيد بالتخرج قلبها اليوم قد حقق مناه تستحق اغلى التهاني وجزلة القصيد عايشة اللي صدها بيننا خلق صدا عقلها رجح وتزدان برا السديد بنجد الجود يقوم الجو الله في علاه الهنا والخير والعز والعيش الرغيد، الشهاده العائشه فخر نادر في غلاه، والتميز والتفوق ما هو شيء جديد، عزمها نحو العلا دائما تمضي خطاب، ما على إصرارها والتفاني من مزيد، أصبحت بضاعها كأنها عطر الحياه، ربنا يكتب جديد الزفاف والشيلات شيلات الف.